نوع السكر حسب نظامكم الغذائي بديل السكر نضع قليل من الفانيلا دائما بديل السكر هو حسب المتوفر عندكم حسب نظامكم الغذائي او اي نوع تحليه مناسبه لنظامكم الغذائي انا وضعت ستيفيا هيك لازم يكون خشن شويه مش لازم يكون مثل الزبده نوضع ورق الزبده هو اختيار او نايلون نعمله بشكل دائري اي اداة متوفرة عنا في البيت. ممكن كوب بلاستيك نقصه ونعمله مثل هيك. موضوع كتير بسيط وسهل. نضعهم بالفريزر اقل شي لمدة ساعة. نعمل بشكل مربع. نفس الشيف. اي علبة متوفرة عنا في البيت. حتى ممكن بالسكينه بدون علبة. موضوع بسيط وسهل. نضعهم بالفريزر. اقل شي ساعة. نفس الشي. ممكن نوضع مستكه على الكريمه هي اختياري ولكن تعمل طعم كثير طيب هي اختياري قليل من المستك موجوده عند العطار بديل السكر ستيفيا نص معلقه ونطحنه جيد نوضع كوب كريمه نخفقه تقريبا بياخذ 4 دقائق نوضع بديل السكر ستيفيا هو حسب الكمية حسب نظامكم الغذائي مثل ما احنا بنحكي دائما نوضع بديل السكر واختياري الكمية نوضع قليل من الفانيلا ونوضع الميستيكا يعني وضعنا بديل السكر وقليل من الفانيلا والميستيكا الميستيكا اختياري نضعهم بالقمع ممكن نوضعها بالثلاجه حتى نعمل الشوكولاتة لكل ميتي جرام زبدة معلقة كبيرة كاكاو خام وبديل السكر هو اختياري قليل من الفانيلا والقهوه سريعه الذوبان هي اختياري ولكن تعمل طعم كثير طيب كل البيانات كل المعلومات مكتوبه على الشاشه من شان لو نسيت اشي او حد ما فهم عليا او ما فهم اللهجه هيك اخرجناهم من الفريزر نوضع الكريمه وبنوضع الفواكه ممكن مجمدة ممكن طازجة نوع الفواكه أيضا هو اختيار نوع الفواكه حسب نظامكم الغذائي أو حسب المتوفر ممكن فواكه طازجة أو مجمدة اختيار نوع الفواكه حسب نظامكم وبنضعهم بالفريزر أقل شيء أربع ساعات أقل شيء أربع ساعات نضعهم بالفريزر بالمجمد هيك بعد أربع فالساعة اخرجناهم من المجمد ضحهم بالشوكولاتة اللي عملناها مسبقا لو كانت الشوكولاتة بدها تسخير ممكن نسخينها على الماكرايا خمس ثواني هيك أصبحت جاهزة وتخزين أيضا بالفريزر مثل ما انتم شايفين كثير هي روعة وكثير مميزة وكثير صحية تعرفين اللوز كثير هو مفيد للصحة. الصحة مثل ما انتم شايفين كيف في امان الله تنزلونا بوصة جديدة اتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كثير لكم اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة